Tak my jako hradecké služby už zhruba dva týdny jsme komunikovali s vedením města o tom, že bychom zpřístupnili sběrné dvory a kompostárnu v nějakém omezeném režimu během toho nouzového stavu. Nicméně vzhledem k pondělnímu dalšímu rozvolnění těch omezení ze strany vlády České republiky jsme se po dohodě s vedením města domluvili, že sběrné dvory a kompostárnu zprovozníme pro občany města v těch časech a ve dnech, jak byli zvyklí před, tou, před touto krizí. Jenom je důležité říct, že nyní budeme zákazníky občany odbavovat za přísných bezpečností, pravidel. Vstup do našich areálů je možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Hodné jsou taky samozřejmě rukavice, je nutné dodržovat rozestupy, naše obsluha je instruovaná k tomu, aby vpouštěla v jednu chvíli, v jeden okamžik do areálu vždycky jenom omezený počet uživatelů, občanů, tak aby se minimalizoval kontakt mezi obsluhou a občany a občany navzájem samozřejmě. Ještě bych chtěl poprosit občany, aby přestože jsou tady sběrné dvory i kompostárna otevřeny, tak aby respektovali všechna nařízení, byly ohleduplní a zodpovědní. Stále je potřeba mít na paměti, že nouzový stav který vyhlásila vláda České republiky, stále platí, stále probíhá. Proto by měly být služby zběrných dvorů i kompostárny využívány pouze v nezbytně nutných případech. Pokud je možné dopravu toho odpadu odložit na pozdější dobu, tak prosím, aby na to občané mysleli a snažili se chránit sebe i naše zaměstnance.